Salutare fraților și bine am găsit la un episod pe canal. Începem în forță săptămâna cu o de de găini pitice. Două noi achiziții. Ia stați puțin. M-am chinuit ceva să le fac să se dea pe masă, dar nu vor să rămân cu continuu. Așa că s-au aici sub cuși de, de la epuri. Și le filmez aici mai bine. Cu Cocoșelul este cel de aici. Asta așa la o parte. Masculul este din stânga. Negru cu niște tente aurii și portocalii pe spate și pe gât. Iar femeulul este full negru. Asta se scoate puțin la lumină. Ia uitați, sunt amândoi. o puțină încălțătură pe picioare. Sunt pe de anul ăsta. acesta acesta. acolo în comentariu o părere despre ei. Ce părere aveți? Ne țindu aici la iepuraș pe jos și le-am făcut aici să urce aici în cușcă jos sub iepuri. Ne uitați, cam așa arată, am scris de acolo în comentarii o părere. Stau, dați drumul pe jos, pasă să pe pământ, mâncare le dau un amestec, le dau amestec la fel ca la porunbei. Cam așa arată Am este cu gău, porumb și floarea soarelui, foarte puțin ori spun mâncare, că a fost greu, dar nu prea, nu prea se observă. Ia uitați să vă arăt și ne Ia uitați, aici e femeul de gri. jos asta de alb și mai jos avem ascul de alb la sfârșitul unei acestea, îi voi da la la muntă voi monta taie purajele femeluțele hai să și mai ascul de gri Eu uite așa de gri. Aici perichea de jucători. Deocamdată văd că nu au o femeie la. Aici Nu prea se cheamă la cuie. Se cheamă foarte rar. Sunt destul de fricoși. Și cum văd pe aici prin zonă se sperie. Încă nu s-au învățat cum trebuie. Ca să le dau drumul cum mi-a scris un în comentarii. O să le dau după ce o să se mai bine la mine. Că acum sunt, sunt cam sperioși. Haideți să vă mai puțin găinușele, Ia le-am pus aici și niște, și niște lucernă, verde, nu au pe unde să iasă afară, că e destul de nasol la care e și afară, că sunt găinile mari și cocoșii, mai ales acum că am, am adus și găi, și pui de anul acesta. De fapt nu mai sunt pui, sunt deja maturi. Și sunt doi cocoși pe care am păstrat. Cel mai probabil voi sacrifica unul. Dar uh, sunt doi cocoși pe care am păstrat. Și se vor, uh, vor omora cel mai probabil pe mic. Haide să mergem și pe la porumberi. Eu uitam și unele dintre găinile de care vorbeam. Astea sunt. Aici la porumbei nu am nicio noutate la văiajuri. Doar că masculi au început să cânte. Foarte bine s-au dezvoltat uh, porumbei. Sunt foarte împliniți la piept. Dacă vă uitați nu sunt... Uh, nu sunt deloc slăbuți, mai ales cei trestii Toți trei sunt foarte, foarte frumoși. Ia uitați. A ce frumos masculul ăla A e mascul și are ca femelă Din câte am văzut pe trestea de lângă el A uitați îl bate Ia uitați Ia de aici de jos uh, vână sacuinel cu inel verde de care am zis că e, că e femelă Cred că e de fapt mascul Aștia doi cred că sunt două femele Acesta cred că mascul M am mai spus într-un videoclip ca, cum cred eu că sunt voyagerii. Uh, aici au avut apă să facă baie, aici au nisti care au avut și niste caramide roșii. Caramide roșii au ales-o, e preferata lor. Au avut și niste scoica. I-am ce frumos cântă <laughs> boxa lui <laughs> nebunu. Aici, la Călcătoria, să-i spunem așa, la voliera de fapt, de ornament Dacă putem să spunem așa Aștia doi sunt afară, un voltat, o femelă de voltat și femeie de standard Aici e masculul de standard Și aici o pereche de voltat care îi lasă scoată că mai au un singur ou Nu la au întâi, nu știu ce au făcut Aici e voltatul masculul femelei de afară Hai să-i pe la fiar. că văd că se cam agită că firmez Așa. Aici am un nou. Să de ceva timp pe el. Pe mine asta pe el, Ia uitați, acesta este masculul. Să vedem ce pui scot. Sunt amândoi din pe aceiași părinți. Ba chiar cred că ea este mama lui. Masculul, nu știu sigur dacă. Dacă așa a dar, dar dacă vor avea pui probleme, o desperechez în caz în caz că au probleme din cauza limii de sânge. În rest, astia aici Vad că au strâns niște pai. Să sperăm că că vor vom avea pui care să trăiască de la standard, că nu am niciun pui de la ei care au trăit până acum. Ia să vă arăt așa mai bine masculul. a uitați-l. Foarte frumos, un argintiu. Cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, puneți-vă acolo un like. Chiar nu ne-au zis data viitoare. Salut!